Gure mundu honek desafio batie baino gehiagori egin behar dio aurre. Limalda ketari, pobreziarei, gizonen eta emakumeen berdintasunik ezari migrazioei. Fenomeno hori ekulerditzazun, Nafarroako Unibertsitate Publikoak bederatzi ikastaroan antolatu ditu Garapen Jasangarriaren Arloko zeharkako gaitasunen inguruan. Ikastaroetan ikasi duzu badela beste garapen eredu bat. Gorko gizartearen beharrei erantzun nahi dieena geroko belaunaldiak arriskoan jarri gabe eta ingurumenare respektatu eta jendearen ongizatea ziurtatzen duena. Garapen Jasangarriako ezinbesteko baldentzetako bat pobrezia desagerraraztea Da. Horregatik, desparekotasuna pobrezia eta inklusio soziala izeneko ikastaroan, desparekotasunen dinamikak nolakoak diren eta hien kontraborrokatzeko zer politika behar diren ikasiko duzu eta bestelako sistema ekonomikoak bilatuko dituzu. Lagungarriak izan daitezena aberastasuna herritar guztion artean hobeki banatzeko. Hildo beretik, etorkizuneko garapen ekonomikoaren oinarria baliabide naturalen eta ekosistemen antolamendu integratu eta jasangarria izan beharko da. Klima aldaketa ikastaroan izena emanez gero, fenomeno kompleksu horren alderdi guztiak landu eta ura geldiarazteko neurriak eta zure lanean eta eguneroko bizitzan aria aurka egiteko ekintzak ezagutuko dituzu. Gainera, Nafarroatik Garapen Jasangarrirakoa helburuei ekarpena egiten, Ikastaroari esker, klima aldaketaria aurreko egiteko ekonomia zirkularreko jarduera eredugarri batzuk ezagutuko dituzu. Gauza jakina da jateko, lan egiteko eta bizitzeko modu jakin batzuek osasun arazoak ekartzen dituz dela. izena, osasunaren sustapena Ikastaroan, jakin nahi baduzu bizimo duak zenbateko eragina duen osasunean. Argibideak emanen dizkizute ongizalde fisikoz eta mentala hobetzeko. Eta azkeneko amarka dauetan asko aurreratu bada ere, badira oraindik emakumeen edo gizonen arteko desparekotasunak lanean, familian eta arlo sozialean, genero ikuspegia eta berdintasuna ikastaroan, desparekotasun prozesuak zehatzmehatz nolakoak diren ikasiko duzu eta nolako politikak behar diren oztopoak gainditzeko. Badugu inguruan desgaitasunen batuenik ere. Desgaitasuna eta denontzako balio duen diseinua izeneko ikastaroari esker, desgaitasunen batutenek zer traba dituzten ulertuko duzu, eta nola zailtzen dieten bizinmodua eta galarazten dizkieten eskubideak? Gainera, gizartea inklusiboa izan dadin zeroñarribete behar diden ikasiko duzu. Bestalde migrazioek gizartea aldatzen dute, etnia eta kultura diferente diferenteetako jendea bizigarra elkarrekin, baina ez ditugu beti denok aukera eta eskubide berak. Migrazioak kulturan eta bizikidetza ikastaroan, migrazio dinamikek nola funtzionatzen duten eta nolako ondorioak dituzten ulertuko duzu, eta integraziorako trabak zein diren identifikatzen, eta inklusioko eta bizikideetzako politikak aztertzen ere bai harlo pertsonalean, gorputza, plazera eta seksualitatea ikastaroak gakoak emanen dizkizu sexua, seksualitatea eta erotika askotariko ikuspegi positibo batetik ikus ikusdezazun. Harremanak, autoestimua eta autonomia izeneko ikastaroak berriz, baliabideak emanen dizkizu elduar orako autonomia prozesuaren kontzientzia ardezazun. Ikasi nahiko zanuke gauza positiboak egiten etorkizuna hobetzeko, Nafarroako Unibertsitate Publikoak lagunduko dizu. Informa zaitez unabarra.es webgunean.